Nazdagá máme nové, dneska tady máme Undertale, určitě hru Undertale znáte, uchybuji, uh, že ji neznáte, Vznikl skvělý mím o tom, že, uh, ty, že tam prostě je sense, uh, když se jste s ním fajtili, tak tam byla huba. Už to znáte? No a máme tady tu hru. Legendy, jo, to, to jsem říkal na streamu, na Twitchi. Nebudu to překladat znovu. Ano, zakopli jsme a spadli jsme do uh, pod světí. A tam nás čekala kitička, která se zdala hodně friendly, ale nebyla friendly at all. A jelikož jsem tu hru hrál, tak, tak vám ukážu, co nedělat hlavně s tou kytičkou, nebo s tou kytičkou prostě. Tak, zvláčknu Enter, tady může být joystick X4, tak, tak. tak uh, se pojmenujeme. Ty písměnka se dost čeklou. Co je mnoha takový budeme bírat, Jsme bírat, Jsme bírat. Tak. Teď jsme, teď jsme se tady probudili. Ano, to jsem já. Tak, tady je portál, když do něj vozeme, tak tady potkáme kitičku. Ahoj, já jsem Slavý, Slavý uh, kytička. <laughs> A proč si mě donutil se představit? Je to docela neslušné, uh, prostě dělat, jako když se neznáme. <laughs> Uh, nebudu to překládat. Ne nebudu to překládat. Ready? To vím. Ale to ani nevím, že se s tím srdíčkem může hýbat. Tak. A teď? A tohle, tohle není láska. nebudeme to sbírat. Au. Mhm. Ano, já vím. Ačkej, já, já, já tu hru re restartuju, protože... Chci vědět, co se stane, když prostě klíčku neuposlechnu. F4? Oh, se teď. Tak. Tak. Begin. Tak. Jsme. A takže naše jméno je. Aaaa! Aaaa! To je za vaše uši, ale prostě naše jméno je. Aaaa! Not very creative. <laughs> a jo, no to, co to, to, to je. to, je, to, to se šejkuje. Jak když jsme ještě byli ve, ve škole a od spoluřečka chodila ven, tak to jsem na pěkný Tak, ahoj! Už je trošku naštvaná. Je Ano. Oh shit! Už se nemůžu hýbat. Jo. A teď jsem přijde paní. Jo. Jaká hrozná příšera. Ty jsi takovej uh, neviný chudáček. A ah, ne, neboj neboj se moje dítě. Já jsem Toril Vstanám uh, uh, se o tady ruiny. Chodím každý den k každým místem, jestli jsem někdo nespadl. A ty jsi ten první člověk, co jsem spadl za hodně dlouhý dobu. Pojď, ukážu ti katakomby. Za mnou. Wow, prostě to. This way. Já jsem tu hru žrál. Trošku. Vítej, veselém novém domů je, domově. Ne, nevinný. Dovol mi, abych ti ukázala nebo naučila operace ruiny. Opět no, prostě operace jako akce tak. Ruiny jsou plný puzzle. Jeden musíš splnit, aby se dostal z, z místnosti do místnosti. Když je zmáčknout, nic nestane. Aby, aby, aby jste udělal progres, musí zmáčknout některý z tlačítek. Nebo označila, označila jsem ty, který musí zmáčknout. Zetkem čteme ty. A enterem čteme tyhle. Máme tlačítko. Já budu, jo, normálně je tady to zavřený potiš. A já se, já mě by zajímalo, co se stane, když. Ne, ne, ne, ne. Chci znovu ačkrnout ten druhý. Jo, a jinou můžu Výborně, jsem, jsem na to, je pišná, malej. Malá, malá. Pojďme se přemístit do další místnosti. Uh, jako, uh, jako, uh, jako člověk uh, žijící uh, v podzemí, uh, v podsvětí, uh, tak tě monstra můžou uh, zaútočit, Takže se musíš uh, připravit na tuto situaci. Proces je jednoduchý. musíš musíš s ním... Uh, Uh, začnáš s tobou útočit, ale jak jsi v útočení, jak jsi v tom fajtu, tak s ní, si s ním musíš přátelsky promluvit. A mělo by to uh, rozřešit ten konflikt. Tak, uh, vyzkoušej si mluvení tady s... ...hajzlim, jeden... ...talk. Vyhrál jsem. Řeďím, když jsem to hrál, tak jsem ji rozbil, protože jsem na ní zautočil, ale to tak moc Tohle je puzzle místnost. Jo, tady na mě zautočí frogy. O! Je, tohle je puzzle, ale tady, jdeme si mojí ruku pro moment. No na moment. Uh, Pazly vypadají uh, trošku moc uh, nebezpečně pro teď. Udělal to excelentně, uh, tak dál moje dítě. Ale teď uh, mám uh, uh, složitější otázku na tebe. Jo, že abych abych došel nakonec z místnosti sám, omluv mě za to. A myslím, že je strašně dlouhá. Tak, tady je konec. Ahoj mé dítě, neboj se. Já jsem tě neopustila. Já jsem byla trošku za, za, za tím uh, pilířem. Celý čas. Děkuji, že mi věříš. No. Je tady uh, důležitá, uh, důležitá, důležitý důvod pro tuhle procházku. Uh, na otestování tvojí impedance uh, si musím uh, vyřídit nějaký biznis a musím tě tady nechat samotného. Prosím, zůstaň tady. Je to nebezpečný uh, zkoumat to uh, sám. Mám nápad, já ti dám cellphone nebo telefon. Mobilní telefon. Pokud něco, tak prostě zavolej. Buď dobrý, jo. Tak, a tady jsem minule prostě. Nezůstal jsem tady. Prostě jsem šel doprve Ahoj, tohle, je to jel. Neopustil jsem místnost, že? že. Že to je moc. Že tady jsou nějaký puzly, že to je moc nebezpečné, aby se je zkoušel sám. Tak buď dobrý, ano. A tady. Refrogit. Rebit, rebit. Excuse me, human. Jo. Well, well. yeah. Frogit je tady... Jo, no. tady až budu mít malou háp. Ne, no, aha. Tak, vzal jsem si kousek. Uh... Vzal si z dva kousky, jak nechutné. No, tam píše, abych si vzal jeden. A ono sečkem item, tak teď tady mám dvakrát Monster Candy. A mám to třeba 10 HPček. Již, já jsem si říkal s tom, a já už jsem chtěl. Jo, už jsem chtěl mačkat Escape, ono to vypne hru. Shiftem se jde takhle pryč, docela retardovaný. Staty. Jo, ty mám i nahoře, ale. A. Jo. Můžu s ní flirtovat, nebo jí říct mami, nebo aby něco řekla o sobě, a nebo říct ahoj. A ahoj. Vytáčení. Tohle je to riel. Ty jsi jenom, ty jsi vážně jenom chtěl říct ahoj? No dobře. Ahoj! Já doufám, že tě to uh, potěšilo. <laughs> Klik. A já jako nevím, co teď dělat. Jo. Jeji. Já to jako reálně teď nevím. <laughs> tak počkej. Oh, stop. Do um What to do? Uh After Toriel Leaves. Následuj. Jo, Jo. pět minut. Ok. OK. Tak musíme prostě počkat. Chápu. No, tak tohle bude na dlouho. Uh, já si něco zařídím v OBSku. Ještě proč můžu divným hlasem. Já A jem nebo na grůz substalu Tak se vám ozvu a až to bude, tak zatím, pápa. Pá. No, tak jsem zjistil, že, um, že uh, se to vrátí. nevrátí. Já tady bych chtěl zkusit Mercy. Miau. Au. Foddy, komplement. Jo. No. Takže se nám nedá čekat. Já se to pane najdou. Nebo já to dál jsem na ní čekat, ale už to dost. Frodžíte. Ahoj, tohle je to rý, jo. Uh, jo, ono vždycky, když stoupíte do tým, nevím. Uh, ze žádného důvodu uh, praktického, uh, co preferuješ? Uh, tu? Z kořici nebo butterskot? Nevím, co je. Wait, neříkej mi to. Je to batrstovš, ano. <laughs> Měla jsem pocit. Když sem lidi spadnou, tak divně já. Já se cítím, jako kdybych je znala. Pravděpodobně, když jsem tě poprvé spatřila. Uh... Cítila jsem se, jako kdybych e, viděla starého kamaráda e, poprvé. Divné, není? No, děkuji pro poji selekci. Teď. Tak, jo, teď mi řekni, Ahoj, tohle, Torio. E, ty taky ne nenávidíš e, skořici, že ne? No, nevím, nevím, co je tvoje preference, ale. Jo. Myslím, že by ti to nevadilo. Right, right. Aha, rozumím. Děkuji pro vlastně uh, Prostě děkuji, že jsi trpělivý. Klik. Tej... Tvrdžite. Ahoj. Nemá žádný alergie, že ne? No, proč se ptám? Nevím, nevím, nevím, nevím vůbec. Ještě tady pásy nenávidím, to je tak otravný. No, na streamu jsem to rojčkudný. Sakra. A ne, frodíte. Jdu pryč. Je to docela otravný. Ale no tak. Jo no tak, ty, ty mi nic stejně. Mám zmaš malo, a pak... ...co bych z mojich spéčka, aspoň. S třím duchem budu bo bojovat. Aspoň se označím těma dírama. Vezmi se dá jít se, ne, nedá. Ale no tak. Pročíte, jdi do pryč. Jsme tady. Takže to si tu Jo, tam se píše, ať neslapu ne, na ty listy. I když po nich chlapu celou dobu. Co to je? Ty vole to má. Jo, pardon. Ty to má hápečky na. na... No a Nebo Pokud by se, se ptali, ano, řídí se to šipkama. Na vás Au. a kašu už. Čím více to děláte, tak tím je to otravnější. Hele, jsem se ještě nedostal. Přímo mezi koule. Přímo, o tak nepřímo. Do, do, do, do Pojdu do tohohle, nemůžu. Počtá se, když jsem to slapná, já? Ja? Wow, tady! Co? Kdo ti řekl, že mě můžeš... Hejba, co? Co? Tak co, ptáš se? Ok, no tak... Jenom pro tebe, ne? Hm? Ty mě chceš... Ty chceš, abych sem hejbal trošku víc, co? Okej. Okay. Děkuji. Hej, ty. Ty hajzle. Co to se dělá ta hvězda? Čtyřičky můžu mít na enter. Aha, můžu. Ježíš, to je ta. Aha, já, já jsem žadla se jí Tohle je. Sejra byl tady docela dlouho. Počkej, bon. uh, a je docela asi na ten uh, table. Na, na ten stůl. OK. I co to je? Uf. Jo. z náchodních životů. Tak ten má do prdele. životů. Už to zní trošku jak Undertale. Sorry. Co to je? Co to je? Já jsem v pohodě, díky. Já jsem v pohodě, v pohodě, díky. ty víš, že nemůžeš zabít duchy, že? Jo. Ne, no, já jsem nemám než tebe to. Sorry, sorry, to s Dům tu je ti tohle? Jo, oh, jo. Jak nost? Ty hajzle! Přichy, co to je? A ah, můj, můj kamerad nikdy nevím posloufě. Jo, jo. Ahoj. Uh, Uvědomil jsem si, že to byla chvilku, že to bylo docela dlouho, co jsem neuklízela. Nečekala jsem ti tak brzo. Je tady hodně asi věcí, co tady lž je. Může vzít a můžeš jich místnit než ji potřebuješ. Jo. Jo. Toho radši nebudu. Mě pro... co, když mě to propadne. A mě to propadne. Aha. Ne, to jsem udělal něco. Aha. Co to je? Co to je? Jsou tlačítka. to? To má Damien hodně životu Tak na vás já kašlu hoši. Já si musím doplnit Hrapka uh, Co se dělám tady? Nebo okay, jaké já nebudeme mačkat. Ty hajzle! Teďka co když budu spát. Dívej kamenů. Co když Co děláš? na tím kamarád. Co dělám? Co dělám? Co dělám? Co dělám? Co dělám? Co Jo, my jsme teď tady. jo tak počkej, Já jsem nenechal své goldy. Aha. Hm. To je zajímavý. Čili to už jsem od daleko. To je zajímavý koncept té hry. A není to něco jiného? Nějaká jiná místnost? Jo, jo, je tady i jiná místnost. Ah. Ale to... Co to dopr... Co to je? Co to je? To má hodně životu, ale obsahuje vitamín A. Au au au au au. Spíš, a A A. Co to, co ty? No. Turbo. Oh, Spider no. Oh. P Jo tady, to jsou jenom pastičky. Ty, to jsem za starý. Měl třeba někdo tady. tady. Není někdo ne, tady. Konečně nějaký reálný switch. O. Tady je takový switch. Ty vl... No je tam, no. Dobrý vědět, že tam je slič Co je tady? O bože, to trvalo dlouho, než jsem se Jak jsi se sem dostal, mé dítě? Jsi zraněný? Tady, tady, tady tě uzdravím. Ne, neměla jsem ti nechal tak dlouho samotného. Bylo to od tebe hezké mě zkusit překvapit takhle. Uh, no, myslím, že to ne nemůžu schovat díl. Pojď, malý. Cítíš to? Překvapení! Byl to Batr skoč Cinnamon Pie. E, na oslavení tvého toho, že se tu A chci, aby měl krásný čas tady, uží. Takže ti nechám e, šneka toho. Šneka no, no, z toho kuláče. A mám pro tebe další překvapení. Jo. To je zezvat tohle je? Tvoje místnost! O. Oh. Je něco... Je něco, uh, uh, něco tady se baví. Um, udělej, si, udělej si tam pohodlý. O, oh, to je hezký. Musí to uložit. Oooo. Oh. To je hodně hezký. Můžete třeba přemlíknout. Jo, yeah. a já bych se tady rád třeba uložila. Jo, hoděj se na tyhle hustý hračky, vůbec tě nezajímají. Kdybych šel? Flowy the flower. Tady, to je asi místnost, co je tady napsáno. Jsi to ty! Ty, jo, krk ten krk <tějí> To je tohle. Jo, ee... Uh, jo, asi jdu na záchod, no, to, je, to je dobrý. Oh Myslím, že bych si směl hrát na hoře, tohohle to Aha. Takže tam mi něco, co co as jsem Oh ahoj Už jsi zhůru, že? chci ti rád vědět, že jsem ráda, že tady mám někoho. Je tady uh, takových starých knih, o kterých si chci podělit, chci ti ukázat. Uh, moje fej, moje uh, oblíbená. Uh, uh, můj oblíbený uh, spot na, na. Prostě na hantění brouků. A taky jsem ti uh, připravila pro tvojí, tvojí vzdělání, to nevím se. Jo, tohle pro je může být si možná překvapení. A vždycky jsem chtěla být učitelka. Actually, uh, vypadá to, že to není, tak... Surprising. Pořád. Jo, pořád. Jsem rád, že tady se mnou seš. Ty jsi něco chtěl? Co to je? Nic. Dobře. Já myslím, že bych Zranili zranil její city, kdybych jít, takže kdy jít domů. Oh. Hmm. kníkovna. Takže tam dolů nemůžu. Jsou na stranu nějaký člověk. Tyhle kníž jsou uhotřované, ty museli být přečtěný hodněkrát. Takže já se nesmím dolů asi. Jasně, ona mě tady odchytí. Je to nebezpečné se tady hrát. Já že mě tady odchytí. Jo, tady je teda moje místnost. Tady je její místnost, I guess. Uloží to je takováto kniha plných jako těch suchých vtipů. Místnost potrénovací. Mhm, takže tady je moje místnost, tam je její A já si to asi můžu uložit jenom hvězdičkama, co? Bojte ať. Ona teď asi ještě nespí, co? Nebo už nespí. Jo. O, ahoj. Chtěl si něco slyšet o té knize, co... Uh, co čtu? 72 uh, použití pro šneky. Co třeba tak. šur sure. Tady je... Uh, zajímavý směčí uh, fakt. Věděl jsi to, že šneci mluví vážně rychle na se sandu? Šneci nemluví. Zajímavé. Já. Yeah. Dobře. Uh, vyrušně, pokud bys něco potřeboval. No třeba, začátku, když překlám něco anglicky, mi to vůbec nejde. Ale, teď, ale pak, když se rozjedu, tak už prostě i mluvím anglicky. Jako mě by zajímalo, jak si uložím tu hru. Tedy se prostě odejdu. A tady je hvězdička, A, tak to je dobrý. Save. Tady je hezký stomak. Jo. No, to je ten věc, Boli teď to když ho uložím, kdybych ji nějak přenasral. Je to tu studené, budeš nemocný. A mě to zajímá, mamý. Je to tu zaprášené, budeš kašlat. Ani to zajímá, matko! Nic tady není, co by tě zajímalo. Chci si říct knihu? Jo, mám prostě nějaký random hra hlášky asi. Nech čekat. říkat. O. Měla rád tu hru, kterou se kterou hraješ. Proč, si ne, ne, ne, proč se neprojít v uh, zahradě? OK. Já nemůžu. No. Vážně teď. Nebo teď už vážně. Tak jsem retardovaný no a jsem... jsem hold... Jo, teď asi prostě už budeme odšlat no. Jo, teď asi prostě... ...zmlčením prostě čapne za ruku a odnesa. Ok, no. Ahoj, babi. Já myslím, že jsem jí... Hmm. Počkej, ona teď odešla. Jasný, mojí to nadhazdou. Přeješ si? Jak jí domů? jedna, jedna, jedna cesta, jak odejít, je... Že, zničím, že to zničím, nikdo nebude nikdy, nikdo nebude nikdy moct odejít. A teď buď ti hodný a běž nahoru. Každý člověk, co sem spadne, tak prostě je stejný. Už jsem to viděl pořád a pořád. Oni přicházejí, oni odcházejí, oni umírají. Ty najvý pokud opustíš ruiny, tak tě zabij. Já jsem jediná, co tě chrání, rozumíš? Běž do svojí místnosti. Já to když měl sejvit. Neskoušej mě zastavit je tohle poslední varování. Vážně, chceš odejít? Tak. <tějí> Ty jsi prostě čáky Je tady jenom 15. Řekně uh, mi, že jsi silný? Ouch. moc zabít? Já nechci zabít, Toriel. Oh. Ahoj, ale já umřu.